ثم ودوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البز والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أم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 أَو يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ أُنظُرْ كيف نصرف نُفَرِّقُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ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 وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراء شهوته الشياطين في الارض حيران حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم وهو الذي اليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصوم